Марина розповідає, до Чернігівської селищної громади окупанти зайшли у перші дні війни. Люди. Сподівалися, що якось воно все мене, і от 24-го числа ще не було на території Чернігівської громади військ да, окупаційних, а на 25-26 число вони вже зайшли. І лінія фронту продвинулася, вони зараз просто в окупації глибокій знаходяться. І е, ясно, що до того думали, та ну і прийшли, і слава Богу, може якось воно тут вирішиться. А коли е, 9-го числа дядька забрали, а це була субота, а в понеділок орки почали розставляти свої блокпости. І оце перша така була ситуація, коли місцеві зрозуміли, що ну, це вже починається щось, це вже починається щось страшне. Після того, як поставили блокпости, почали ходити з хати в хату, от в Чернігівці, з хати в хату почали ходити, обшуковувати всі господарські споруди, сараї, якісь погріби, запитували, чи є зброя, перевіряли документи, деяких документи навіть записували. І з того моменту дуже багато то людей виїхало власне не із сіла трошки села трошки далі. А от з Чернігівки, де знаходиться їхній пункт, за словами Марини, ціни на продукти за високі. Медикаментів у селах немає. Прийшла вже інформація, що ось ця колаборантка Ілона Щіпенко, вона. В інтерв'ю дагестанському телебаченню вона дякувала президенту Дагестанської республіки за те, що 50 тонн гуманітарної допомоги з Дагестана привезли. жителі Шановні Дагестан, жителі Дагестану, я дякую вам за надану допомогу. Ми її сьогодні отримали. Особисто дякую Сергію Алімовичу, а також усій республіці. Ілона Щіпенко у минулому депутатка Чернігівської селищної громади від партії Опозиційна платформа За життя. Нині співпрацює з російськими окупантами та очолює громаду. Це дійсно якісь, ну, російські написи, російська назва на продуктах, це якісь там макарони, якийсь горошок там зелений, цукор, рафінат і так далі. Але ситуація погана і більше того, Багато ж людей, які інваліди або вже старенькі, вони не можуть ходити в приватбанк і стояти черги величезніші. Ну, в них навіть карточок да, не оформлено, щоб у пенсію отримати. Раніше їм «Укрпошта» по будинкам розвозила. Наразі «Укрпошта» не діє, це зрозуміло. І Ілона е, говорить про те, що скоро всім зроблять інший банк, «Збірбанк», скоро у нас відкриється відділення «Збірбанка» і можна буде там отримувати пенсію. А люди кажуть, ну як, якщо це в Чернігівці відкриють, то там 15-20 кілометрів до інших сіл. Да, в цій громаді. Як вони приїдуть? Люди по 80-90 по років. Також, за словами Марини, до Чорнігівки привозять пальне. Я знаю, що газ для автівок вчора завезли. Я думаю, що він російський, вартість його 30 гривень, приблизно, як і в Запоріжжі, за літр газу. З бензином ситуація складніша, його завозять або з Криму ті, хто їздить, або із Запоріжжя і продають там по 80, найменше чина 65 гривень за літр. Новини на Суспільному. Запоріжжя.